яким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Необлаганна смерть забрала ще одне молоде життя – козинка Вадима Івановича. Сумно від того, що білими лебедями в небеса відлітають найкращий цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вадим Іванович служив старшим солдатом-стрільцем 3-го стрілецького відділення першого взводу 3-ї роти військової частини Збройних Сил України. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання загинув 12 лютого 2023 року в Донецькій області. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають». Сумним набатом в селах і містах Звучать слова герої не вмирають. Вшануймо хвилиною мовчання Немирущу пам'ять про нашого земляка Вадима Івановича. зібрала сумна звістка. Ми втратили свого героя. Героя, який залишив свою домівку, своїх рідних, близьких, пішов захищати нас з вами. Цілісність та незалежність нашої держави. Завдяки таким героям, як Вадим Іванович, весь світ знає сильний міць нашої України. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі співчуття рідним загиблим. пам'ять пам'ять Радима Івановича ми повинні нести все своє життя і передавати нашим наступним поколінням. Слава Україні! Героям слава! Шановна родина, шановні сміляни! Котріснула свістка прилетіла в наше місто. Сьогодні ми зібралися, щоб дати дань глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, молодій людині, прекрасному сину, любячому чоловікові, прекрасному батькові, якому що жити та творити, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. На мої слів підібрати для тихи рідним, близьким, друзям покійного. Дозвольте мені до міського голови всеї смілянської громади висловити найщиріші співчуття родині і сказати, що подвиг, який Сопорив наш герой, він буде жити вічно в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Світлий, добрий про безвитяжного захисника України назавжди залишиться в наших серцях. До спільної молитви запрошуються військові капелани отець Михайло та отець Богдан. Но ну, вітру воїна, героя симан, віднибидав життя своє за полісом, е, бо, похид держав нашу віне. І що простили цьому чату, лиши його вольні і невольні. О, Господи, уле його, душі його, там де правди мої споживаємо. О, Господи, Ми просимо Бога, щоб Господь захистив нас, тому що час є нелегкий, час той, коли ми маємо можливість вистояти. І якраз настав час для перемоги, для того, щоб ми могли дойти до тої перемоги, яку ми вже чекаємо давно. Просимо Бога, щоб Господь кожного із нас міг захистити, послати ангела-охоронця, дати захисту для всіх нас, а особливо для нашої неньки України. Тому хай Боже благословення і ласка Божа завжди перебуває з нами. А воїну герою нашому новопредставленому Вадиму, хай Господь подає царство Боже вічну пам'ять в оселях Небесних з усіма святими. З нами Бог і Україна. Молодий хлопчина, син, чоловік, батько, на якого наділися держава, на якого наділися мати на старості одержати якусь підтримку? На якого наділася дружина разом спільно виховувати своїх дітей, але не по нашій волі до нас прийшла війна і забирає найкращих. А нам залишиться тільки пам'ять пам'ять про нашого героя і ви знаєте, я хотів би сказати важливі слова для кожної з нас два синочки в нього менший буде знати його тільки по фотографіях і підросте і буде казати мій тато герой мій тато герой, який віддав життя своє за мою Україну і важко буде виховувати матері своїх дітей без підтримки тому закликаю і міську раду і всю громаду зробити все для того, щоб мати цих дітей не відчувала втрати чоловіка, годувальника втрати батька щоб вони відчували, що Жертва його не дарема. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Ми не знаємо, що нас чекає через декілька днів. Ми знаємо одне, що ворог хоче знищити нашу державу і кожну із нас. Що ворог хоче знищити наші цінності. І ми повинні зробити все для того, що цього не сталося? Настала хвилина останє попрощатися з нашим земляком, козинком Вадимом Івановичем. Yeah. Mm -hmm.